نأكل. عايزين, نفتر. عايزين ناكل عايزين نفطر عايزين ناكل عايزين نفطر يا ماما يا ماما ايوه يا كوكي نعم يا جنة في ايه؟ عايزين نفطر يا ماما احنا جعانين قوي يا ماما احنا هنحمل بطننا يا ماما عايزين ناكل طب يا حبيبتي انت وهي حاضر هدخل حالا اعمل لكم الفطار باذن الله يا حبيبي يا حبايبي ومش هتاخر عليكم بس انتوا اهدوا شويه كده وطوا عشان الناس حاضر حاضر يا حبايبي حاضر اه يا جنه ما تيجي يا جنه نقعد نلعب, نلعب بره في الجنينه شويه على ما ماما تخلص لا يا ستي ناكل الاول نفطر وبعد كده نبقى نطلع بره نلعب انا وانت في الجنينه ونركب المراجيح ونتمفسح وكل حاجه طيب ماشي ماشي يا جنه ماشي يا جنه مين مين اللي بيخبط ده يا كوكي مش عارفه يا جنه مش عارفه مش عارفه مين اللي بيخبط كده بالطريقه دي يا ماما يا ماما يا ماما في ايه يا ولاد في ايه يا, يا بنات مالكم في ايه مش عارفه يا ماما حد عمال يخبط جامد يا ماما مين يعنى يا حبايبى مبتفتحوش الباب ليه مش عارفين يا ماما هخبط تانى اهو طب ماشى انا طالعه اشوف مين معلم ابو دومة كل ده خروف انت جايبه? ايوة ايوة يا عام انا جايبه الاساس حمودي. كان طالب مني خروف للعيد الكبير. عشان العيد جاي خلاص كل سنة وانت طيب. والله يا معلم يا معلم ابو دومة. طيب كويس بس انت شايف يعني ان الخروف ده كبير قوي. كبير ايه يا سيدي ده حلو. ده حلو كل سنة وانت طيب. ميه. ده شوف بيقول لك ما اهو. اه ايه رايك فيه بقى حلو يعني يجيله بكم كده والخروف ده عامل كام كده بقى عامل كام هتشتري يعني ولا ايه ده بتاع الاستاذ حمودي لا ده انا بس عايز اعرف هو بكام هو بستة الاف جنيه يا نهار ابيض الاف جنيه بس ده كتير اوي كتير ايه هي الحاجه غاليه انت عايز ايه يعني ما هو كده عايز حاجه تبقى ارخص من كده مفيش حاجه رخيصه اصلا كله غالي طب يا عم ابو دوما خلاص انا مالي وانا اللي اشتري خلي الاستاذ حمودي هو اللي يدفع براحته هو اللي يشيل ¿Qué? مين؟ أيوة مين؟ أبو أبو دومة؟ أيوة أبل عبير، عاملة إيه يا أبل عبير؟ أنا الحمد لله يا أبو دومة أنت في حاجة ولا إيه؟ وإيه الخروف الكبير اللي معاك ده اللي أنت جايبه معاك ده؟ ده الخروف أستاذ حمودي كان طالبه مني، حمودي ابني بس حمودي مشينا ده في الشغل، أيوة ما أنا عارف يا ست هانم، أنا لما لقيت خروف لقطة كده وقلت أما له. طيب خلاص ماشي طب أنا هوديه فين دلوقتي؟ استنى لما هو يجي، يا ست هانم مش هينفع أنا لو مش هجيبهولك. العيد قرب خلاص زي ما أنتي عارفة وكل سنة وانت طيبة. لو انا خدته من هنا وجالس بون تاني انا هيبعهوله. وانا شفت له خروف لقطة كده الاساس حمودي وقلت ان مدهوله. هو اولى ده هو جاري. ايوه جارك ما انا عارفه اوي يا ابو دوم ما انا عارفاك انت علي ايه كويس ، اه ماشي يا ست هتعملي ايه تاخديه ولا ايه ، طب خلاص ماشي زي ما هو فعلا حمودي كان قايل لي انه هو لك علي خروف طب انت يا هو بكيف <تصفيق> هو بسبعة تلاف جنيه بسبعة ينهر ابيض انت مش الراجل قلت لي بستة من شوية اسكت يا عم اسكت ايه ده بسبعة تلاف ايه بودومة كتير قوي هو انا زي ما بقولك كده يا ست عبيد عشان خاطرك اخلي بستة وخ... تلاف بست ونص نعم ده كتير قوي لا هو زي ما بقولك كده هتخضيه ولا ماشي وبقوله ساس حمودي ان انت رفضتي وخلاص لا استنى بس استنى، ايه ده؟ بصي يا بنتي يا كوكي، بصي يا جنة، اه الله شفت الخروف الجديد؟ الله ده خروف حلو قوي، ده كبير، هو كبير شكله عمل كده ليه؟ إنها ابيض ده بيتحرك، ده باينه جاي علينا ولا يا بنتي يا كوكي؟ لا يا بنتي ما تخافيش ده الرجل رابطه في العمود اهو ما تخافيش، الله ده بيقول لك ده حلو قوي هاتيه يا ماما عشان خاطري يا ماما يا حبيبتي حاضر يا ماما يلا هاتيه عشان عم بدو ما ياخدوش وهو ماشي معاه هاتوهنا نلعب بيه تلعبوا بيه بس يا حبيبي ده احنا هنذبحه ما انا يا ماما عشان ناكل اللحمه بتاعته أمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي الله ده جميل قوي شوفي الله يمه هاتوه عشان خاطري حاضر حاضر يا حبيبتي مام. ماشي ماشي يا ابو يعني هو بصي لك حاجه هو كده 6000 جنيه حلوه اوي عشان حتى حمودي ابني قايل لي يا ماما ان هو ايه 6000 جنيه ولا حاجه خلاص ماشي يا ست هانا ايدك بقى على الفلوس عشان امشي عشان لسه ورايا ورايا شغل تاني كتير عيد قرب كل سنه وانت طيبه وانت طيب يا ابو خد يا استاذ ابو الفلوس اهي? الفلوس كاملة معك اه? ماشي يا ستة عبير ايوة كده. اشوف انا بقى شغلي اتوكل على الله عشان اشوف بقية الشغل بتاعي. ماشي يا ابو دوم. ايه ده? اعمل ايه يا بنات? ابو دوم اسيب لي الخروف ومشي? انا هعمل ايه دلوقتي? هتعملي ايه يا ماما? ما تخفيش? ما هو مربوط حبيبي يا ربي بس يا ربنا يا سهل واخوك يا حمودي يجي بقى بسرعه علشان يجي يشوف الحوار ده انا مش هيهونه هدخله فين هدخله البيت ده كبير ما ينفعش يدخل جوه احنا عارفين يا ماما خش انت يا ماما واحنا قاعدين مع نلعب معاه تلعبوا ايه معايا يا حبيبتي اسكتي لا يخبطكم كده ولا كده بالقرن بتاعته تعوركم لا يا ماما احنا مش هندخل الا لما حمود اخونا يجي طيب ماشي يا حبيبتي خش انت يا ماما عميل بقى الفطر واعملي ال... الغداء الغداء الشقة واحنا قاعدين احنا هنا هوت مش هنتحرك من جنب الخروف ما تخافيش طب يا حبيبتي خلي بالك ل... لحد من العيال من الشارع يجي يلعبوا فيه ولا حاجة ولا يفكوا يش... الحبل بتاعه يمشي من هنا لا لا لا ما تخافيش وكوكي خلي بالكم من بعض وخلي بالكم من خلف على ما اخوكم ييجب. هاد يا ماما حاضر ما تخافيش احي ماما دخلت هي كوكي. تعالي بقى نلعب معاه شوية. هنلعب معاه إزاي يا بنتي. ايه ايه ايه ازيك ازيك يا طمارة عملة مش منه ضهوم ما بيعملش حاجه ده هو واقف اهوت محترم ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه ايه ده بس ازاي ده بيتحرك ده بيتحرك العي العيال العيال بره العيال من ورا بيضربوه على فكره ما ما ما ما, ما ما ما ما هو في ايه في ايه كوكي هو هو ايه اللي جرى مش عارفه باين حد ان العيال بره من ورا عمالين يخبطوه ولا يضربوه امشي يا ولد انت وهوا امشي امشي من ده مديني عمالين يضربوه عمالين يستفزوه ما ما ايه ده ايه ده الخروف ماشي الخروف ماشي الحق يا ماما يا ماما الخروف ماشي يا نهار ابيض طب وبعدين هنعمل ايه اجري بسرعه ما رح نعرف ماما اللي هيحصل بسرعه اصحابي اعملوا اشتراك لقناه مامي الكوكي واعملوا لايك كتير عشان يجي بقيه الحلقه بتاعت بتاعتنا كلها ويلا بسرعه عشان نشوف الخروف بتاع العيد هاي هيروح فين ولا هنينه هنرجعوا ازاي بسرعه يا اطفال يلا اعملوا اشتراك ولايك عشان نوريكم الجزء التاني بتاع الحلقه ونشوف الخروف راح فين هي هيضيع ولا هنجيبه تاني عشان ناكله على على العيد هم همم همم همم همم باي